السلام علیکم وائٹلز آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اسلامی جہاد کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے اسلامی جہاد کی حقیقت میں انسانی جان کا کیا احترام ہے اور ہم لوگوں تک آج تک انسانی جان کے احترام کے بارے میں کیا کچھ پہنچا ہے یا کون سی تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہیں آج ہم اس ایپیسوڈ میں اس کا تذکرہ کریں گے انسانی تمدن کی بنیاد جس قانون پر قائم ہے اس کی سب سے پہلی دفعہ یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہے انسان کے تمدنی حقوق میں اولین حق زندہ رہنے کا حق ہے اور اس کے تمدنی فرائض میں اولین فرض زندہ رہنے دینے کا فرض ہے دنیا کی جتنی شریعتیں اور مذہب قوانین ہیں ان سب میں احترام نفس کا یہ اخلاقی اصول ضرور موجود ہے جس قنون اور مذہب میں اسے تسلیم نہ کیا گیا ہو وہ نہ تو مذہب انسانوں کا مذہب اور قنون بن سکتا ہے نہ اس کے ماتحت رہ کر کوئی انسانی جماعت پور امن زندگی گزار سکتی ہے نہ اسے کوئی فروغ حاصل ہو سکتا ہے ہر شخص کی عقل خود سمجھ سکتی ہے کہ اگر انسان کی جان کی کوئی قیمت نہ ہو اس کا کوئی احترام نہ ہو اس کی کوئی حفاظت کا بندوبست نہ ہو تو چار آدمی کیسے مل کر رہ سکتے ہیں ان میں کس طرح باہم کاروبار ہو سکتا ہے انہیں وہ امن و اطمینان اور وہ بے خوفی و جمیت خاطر کیوں حاصل ہو سکتی ہے جس کی انسان کو تجارت صنعت اور زراعت کرنے دولت کمانے گھر بنانے سیر و سفر کرنے اور متمدن زندگی بسر کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ضروریات سے قطع نظر کر کے خالص انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی کسی ذاتی فائدہ کی خاطر یا کسی ذاتی عداوت کی نظر اپنے ایک بھائی کا قتل کرنا بدترین کساوت اور انتہائی سنگ بلی ہے جس کا اتقاب کر کے انسان میں کوئی اخلاقی بلندی پیدا ہونا تو درگنار اس کا درجہ انسانیت پر رہنا بھی محال ہے دنیا کے سیاسی قوانین تو اس احترام حیات انسان کو صرف سزا کے خوف اور قوت کے زور سے قائم کرتے ہیں مگر ایک سچے مذہب کا کام دلوں میں اس کی صحیح قدر و قیمت پیدا کرنا ہے تاکہ جہاں انسانی تعزیر کا خوف نہ ہو اور جہاں انسانی پولیس روکنے والی نہ ہو وہاں بھی بنی آدم ایک دوسرے کے خون نہ حق سے محفوظ رہیں اس نقطۂ نظر سے احترام نفس کی جیسی صحیح اور موثر تعلیم اسلام میں دی گئی ہے قرآن میں جگہ جگہ اس تعلیم کو دل نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے سورہ معدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹ کا قصہ بیان کر کے جس سے ایک نے ظلمن دوسرے کو قتل کیا تھا فرمایا گیا ہے کہ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کو یہ لکھ کر دے دیا کہ جو کوئی کسی کی جان لے بغیر اس کے اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد کیا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت ایسے ہیں جو زمین میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اس تعلیم کے اولین مخاطب وہ لوگ تھے جن کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی اور جو اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اولاد سے چیز کو بھی قتل کر دیتے تھے حرمت نفس کی یہ تعلیم کسی فلسفی یا معلم اخلاق کی قابش فکر کا نتیجہ نہ تھی اس کا موثر صرف کتابوں اور مدرسوں تک محدود رہتا بلکہ در حیقت وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی جس کا لفظ لفظ ہر مسلمان کا جزو ایمان تھا جس کی تعمیر تلقین اور تنفیذ ہر اس شخص پر فرض تھی جو کلمہ اسلام کا قائل ہو بس ایک چوتھائی صدی کے کلیل عرصہ میں ہی اس کی بدولت ارد جیسی خونخار قوم کے اندر احترام نفس اور امن پسندی کا ایسا مادہ پیدا ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق قادسیہ سے سنا تک ایک عورت تنہا سفر کرتی تھی اور کوئی اس کے جان و مال پر حملہ نہ کرتا تھا حالانکہ یہ وہی ملک تھا جہاں پچیس سال پہلے بڑے بڑے قافلے بھی بے خوف نہیں گزر سکتے تھے پھر جب مذہب دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ قومت اسلامیہ کے تحت آ گیا اور اسلام کے اخلاقی اثرات چار دان کے عالم میں پھیل گئے تو اسلامی تعلیم نے اس کی بہت سی غلط کاریوں اور گمراہیوں کی طرح انسانی جان کی اس بے قدری کا بھی استحصال کر دیا جو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی آج دنیا کے مذہب قوانین میں حرمت نفس کو جو درجہ حاصل ہوا ہے وہ اس انقلاب کے نتائج میں سے ایک شاندار نتیجہ ہے جو اسلامی تعلیم نے دنیا کے اخلاقی ماحول میں برپا کیا ورنہ جس دور تحریک میں یہ تعلیم اترتی تھی اس میں انسانی جان کی فی حقیقت کوئی قیمت نہ تھی عرب کے خون خواریوں کا نام تو اس سلسلہ میں دنیا نے بہت سنا ہے مگر ان ممالک کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی جو اس زمانہ میں دنیا کی تہذیب و شائستگی اور علم و حکمت کے مرکز بنے ہوئے تھے روم کے کوروسیم کے افسانے اب تک تری کے صفحات میں موجود ہیں جن میں ہزار بار انسان شمشیر زنی کے کمالات اور رومی امرا کے شوک تماشا کی خاطر نظر ہو گئے مہمانوں کی تفریح کے لیے یا دوستوں کی توازہ کے لیے غلاموں کو درندوں سے پھڑوا دینا یا جانوروں کی طرح ذبہ کر دینا یا ان کے جلنے کا تماشا دیکھنا یورپ سے ایشیا کے اکثر ممالک میں کوئی معیوب کام نہ تھا قیدیوں اور غلاموں کو مختلف طریقوں سے عذاب دے دے کر مارنا اس عہد کا عام دستور تھا جار خونخوار امراض سے گزر کر یونانو و روما کے بڑے بڑے حکما فلسفہ تک کے افتحادات میں انسانی جانوں کو بے قصور ہلاک کرنے کی بہت سی وحشیانہ صورتیں جائز تھیں باپ کو اپنی اولاد کی قتل کا پورا حق تھا ماں کے نزدیک انسان کا خود اپنے آپ کو قتل کرنا بھی کوئی برا کام نہ تھا بلکہ اسے با عزت فیل کہا جاتا تھا کہ لوگ جلسے کر کے ان میں خود کشیاں کیا کرتے تھے حد یہ ہے کہ افلاطون جیسا حکیم بھی اسے کوئی بڑی مصیبت نہ سمجھتا تھا شوہر کے لیے اپنی بیوی بی کا قتل بالکل ایسا تھا جیسے وہ اپنے کسی پالتو جانور کو ذبح کر دے اس لیے قانون یونان میں اس کی کوئی سزا نہ تھی جیور خدشہ کا گہارہ ہندوستان ان سب سے بھرا ہوا تھا یہاں مرد کی لاش پر زندہ عورت کو جلا دینا ایک جائز فیل تھا اور ان کے مذہب میں اس کی تاکیر تھی شدر کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی اور نہ صرف اس بنا پر کہ وہ گریب برہما کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے اس کا خون برہمون کے لیے حلال تھا وید کی آواز سن لینا شودر کے اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کے کان میں پیگلا ہوا سیسا ڈال کر اسے مار ڈالنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری تھا جل پرواہ کی رسم عام تھی جس کے مطابق ماں باپ اپنے پہلے بچے کو دریائے گنگا کی نظر کر دیتے تھے اور کساوت کو اپنے لئے معجب سعادت سمجھتے تھے ایسے طریق دور میں اسلام نے آواز بلند کی لا تخت النفص اللہ تھی ہر اللہ اللہ بالحق انسانی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر اس وقت جب کہ حق اس کے قتل کا مطالبہ کرے اس آواز میں ایک قوت تھی اس لیے وہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچی اور اس نے انسان کو اپنی جان کی صحیح قیمت سے آگاہ کیا وا کسی قوم یا کسی ملک نے اسلام کی ہلکا بگوشی اختیار نہ کی ہو اس کی اخلاقی زندگی اس آواز کا کسی نہ کسی حد تک اثر قبول کیے بغیر نہ رہی اجتماعی تحریک کا کوئی انصاف پسند عالم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے اخلاقی قوانین میں انسانی جان کی حرمت قائم کرنے کا فخر جتنا اس آواز کو حاصل ہے اتنا پہاڑی کی آواز یا ہنسا پر مدھرما کی آواز کو حاصل نہیں